We'll be right جملت لبشي دبسي رسمت ميمو في تبسيم تكمو يدقيق بنظره في رسمة كين ومي في الثاني نظرة مقدر يخبي صاير قال قلبي هادرة فبرم عخويته طاير سرعة مو وصار مشغف بيها مشعر كنت تحكي احكي لحيوت راي كتبيت عليك ديوي قعدت غرام واشواق كتلمت الاحباب ما لو قد ما استنى عمولا نصدي بنتي روز كريس وتبدى بنتي روز حسيت شتردة ما نسيتو للرايه رافه ان شا الله غرامه بنجاحو يجمعو